el conte de la gota Carlota. Hi havia una vegada una goteta d'aigua que es deia Carlota. Que sabeu on vivia la Carlota? Doncs vivia al fons del mar. Ella era molt feliç perquè podia grunxar-se amb les onades i a més a més podia jugar amb tots els seus amics. El cavallet de mar, el cranc, i el pop. A la Carlota també li agradava molt poder pujar fins a dalt de tot del mar i veure com navegaven els vaixells. Un dia que feia molta, molta, molta calor la Carlota i les seves altres amigues les gotetes d'aigua van començar a pujar amunt, amunt, amunt fins a arribar als núvols Aquest núvol tot ple de gotetes seguia pujant pel cel i de cop i volta es va xocar amb un altre núvol I sabeu què passa quan es xoquen dos núvols? Patapam! Va començar una forta tempesta totes les gotetes d'aigua que portaven núvol van començar a baixar a poc a poc, a poc a poc, i no baixant pel cel. Van arribar a les muntanyes i al riu. La goteta Carlota, quan va arribar al riu, es va deixar portar per la corrent. I anava nedant i saltant per sobre de les pedres que s'anava trobant pel camí. A més, la Carlota també va poder jugar amb tots els peixos que hi havia per aquest riu. I anar baixant, riu avall, i riu avall, sabeu on va arribar la Carlota? Va arribar una altra vegada al fons del mar. Aquí es va poder juntar una altra vegada amb els seus amics. El pop, el cavallet de mar i el cranc. Els hi va poder explicar aquest viatge tan llarg. i ve aquí un gos, i ve aquí un gat, aquest conte s'ha acabat.